У кабінеті Хмельницької амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 6 готують пацієнта до введення другої дози вакцини Астразенека. Спочатку лікар заповнює картку показів, вимірює артеріальний тиск і показники рівню кисню в крові. Пацієнт підписує інформативну згоду на щеплення. Рослав, ти Андрій Каптар розповідає, як почувається одразу після ревакцинації. Не знаю, може почекаючи, через деякий час щось проявиться. Наразі добре. Вакцину AstraZeneca область отримала лише на друге дозування, розповідає координаторка з вакцинації від COVID-19 Центру сімейної медицини номер 1 Оляна Козій. Наша ПМСД обслуговує 14 амбулаторій. На першу вакцинацію було 3390 доз використано, на другу дозу ми отримали 3000 тисячі доз, тобто 390 ми ще очікуємо в поставках. І друге дозування проведено – 1490 доз. Астрадзенека зараз тільки на друге дозування. Почали вакцинальну кампанію COVID-Shield в області 25 лютого, каже директорка Хмельницького центру сімейної медицини родин Валентина Гесаль. Сьогодні проводять ревакцинацію. Кожен лікар має змогу зайти в свій робочий кабінет, вибрати пацієнтів, які вакцинувалися, там є така змога, насилається звіт і ми запрошуємо вже пацієнтів на ревакцинацію. Деякі пацієнти самі підходили, деяким ми телефонували і немає значення, де ви отримали там, першу дозу другу дозу можна отримати на іншому пункті щеплень. Усі ця вся інформація вона зберігається в центральному компоненті в електронній системі охорони здоров'я. На Хмельниччині першу дозу вакцини Астразенека отримали 27 тисяч 400 осіб, розповідає директор обласного департаменту охорони здоров'я Олександр Завроцький. Каже, на ревакцинацію область отримала вакцини менше. На ревакцинацію ми по 20 1900 доз Тобто, ми розуміємо, що сьогоднішній день мінус 5 тисяч, але ми отримуємо ту кількість, яка нам не вистачає на ревакцинацію на протязі цього тижня, цього наступного тижня. Тобто, в принципі, якоїсь такої загрози для того, що ми не зможемо ревакцинувати астрозенеку ті категорії, які були визначені на цільової групи, на вакцинацію, такого на сьогоднішній день нас немає. За словами Олександра Завроцького, в області після розподілення вакцини між кабінетами щеплень на залишку залишилось 10 тисяч доз AstraZeneca. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.